لا لا. إذا دعت الحاجة نعم إذا دعت الحاجة من قام الإنسان إنسان أو موت إنسان في خطر أو حريق أو أشياء يعني مهمة يخشى من وقوعها فلا بأس يقطع ليستبرأ الحاجة ويعرف الأمر ثم يعود إلى